بدر شديد، الله، والسم العقرب، الله، سم العقرب، شربان وسم الحية يا دكتوري داويني وصيدلية، على, على الحديث الحين ماخذ عبدالحسن هيا الغالي حمدان الحسن بنور سمى العقرب شرفان وسمى ناصر باب الرشيدين والحاله الحال اليتيم الميتين ام بابه الله مالو حادا في الدنيا الحال What's your ناصر فادي السعدون، فادي السعدون، عيون الغالي حمدان الحوسني، فهد الرشيدي، الرشايده، عيون كل السهرانين، كل السهرانين. يلا زمروا زمروا زمروا. الله الله الله الله الله الله زمر زمر زمر زمر زمر خذ من عندي خذ خذ